Thank <laughs> you. انشئ جامع السلطان بامر من السلطان احمد الاول وقد اشرف على بنائه كبير المهندسين افكار محمد اغا وهو الجامع الوحيد في اسطنبول وفي تركيا الذي يحتوي على ست منارات وهناك قصة يرويها الناس بخصوص عدد هذه المنارات فعندما عرض كبير المهندسين مشروع مجسم الجامع على السلطان احمد نظر اليه السلطان وسأله السؤال التالي ايها الاغا كم توجد من مناره في الحرم الشريف ومن فوره غادر محمد اغا حضره السلطان واتجه نحو الحرم الشريف واضاف مناره سابعه الى المنارات الست التي تحيط بالكعبه المشرفه وعندما عاد الى اسطنبول خاطب السلطان قائلا سيد السلطان ان في الحرم الشريف سبع منارات وعندئذ نال الموافقه من السلطان وشرع في العمل استمر البناء لمدة سبع سنوات وفي يوم الجمعة من عام 1617 تم بناء الجامع بعد أن وضع السلطان أحمد آخر حجر في قبته في عام 1617 وعند وفاة السلطان أحمد الأول اعتلى الحكم بعده أخوه مصطفى الأول وفي عام 1618 تم خلع السلطان مصطفى الأول من الحكم بسبب عدم قدرته على إدارة شؤون الدولة ونصب مكانه عثمان الثاني بن السلطان أحمد الأول وفي عام 1620 وعلى إثر الاعتداءات التي وقعت على سواحل البحر الأسود من قبل الكازاك خرج خان القرم رفقة إسكندر باشا والي البوسنة في حملة من أجل التصدي للأمر وفي عام 1621 خرج السلطان عثمان الثاني في حملة لهستان وهزم الجيش المعادي في جوار منطقة يقال لها ياش وفي عام 1623 تم تنحية السلطان مصطفى الأول وتعيين الابن الثاني للسلطان أحمد الأول في الحكم وهو السلطان مراد الرابع إن أشياء مثل الطاولة والكرسي والخزانة لم تدخل إلى الحياة اليومية العثمانية إلا بعد حركة التغريب أثناء فترة التنظيمات والإصلاحات فقد بدأ الاهتمام بالاسلوب الغربي في مجال الموبيليا والأثاث مع السلطان عبد المجيد وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني بلغ هذا الاهتمام درجة الشغف لاحظ السلطان عبد الحميد الثاني أن هناك أموالاً كبيرة تصرف إلى الخارج في هذا الغرب فأمر بإنشاء مصنع للخشب داخل قصر يلدز أطلق عليه اسم تعمير خان هوميون وجهزه بأحدث الآلات في تلك الفترة ويقول عن ذلك في مذكراته إن شبابنا لا يفكرون إلا في أن يصبح الواحد منهم موظفا أو عسكريا أو صيادا للسمك لماذا لم نرى أحدا من العثمانيين حريصا على أن يصبح تاجرا كبيرا أو حرفيا ماهرا أو عالما متبحرا إنني أرجو أن أكون مثالاً جيداً للشعب لأنني أنا أيضاً اشتغلت بالنجارة للسلطان عبد الحميد الثاني شغف كبير بمهنة النجارة وقد وصل إلى درجة المهارة في هذا المجال يشهد على ذلك ما صنعه من كراسي ودواليب ورحلات وغير ذلك وقد أهدى هذه الأشياء إلى من يحب من الناس بل ان السلطان عبد الحميد شارك بما صنعه في معرض عالمي اقيم في شيكاغو ونال الجوائز الاولى